انا في القوس متي أسترى ذكرياتي خيالي يا ذو الحقيقي أغلالي وأحلامي وجدت في عزلاتي الاذن خاصاً جلساً عقاً وكاني قطعاً متنافراً كقطع قطعاً استفدي من عبوديتي لكني لست أسير بعد الآن مفتاح وحجيتي أعلق في محيط مبارك أخاف في طريقي له أن أتجمد وأبع ثقاف الجسدين لمحة من الزمان و بقعة عظيمة و بعد تخصصون لا تمحى طعمتك معطي فسرت جزءا بعد <تصفيق> الان <تصفيق>